بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مواصلة للفيديو السابق بعدما عملت نص علمي ومراجعة حول التنظيم الهرموني لعمل الأنسولين هرمون الأنسولين، هذا الفيديو مخصص لعمل هرمون البليكاكون وهو مخصص كما قلت لمستوى السنة الثانية علوم تجريبية، إذا هو ملخص وفي نفس الوقت نص علمي حول كيفية عمل هرمون الجليكاجون نبدأ على بركة الله لدينا كخلاصة عامة حول عمل هرمون الجليكاجون يعمل بطبيعة الحال على رفع نسبة السكر في الدم متى طبعا عند انخفاضها وهذا من خلال تحفيزه للخلايا الكبديه بالدرجه الاولى خلايا الكبديه هي الخلايا المستهدفه من طرف هرمون الجليكاجون على اماهه الجليكوجين المخزن فيها وبالتالي سوف يتحول الى جزيئات جلوكوز تحرر في الدم وبالتالي رفع قيمه التحلون الان متى يحدث ذلك اذا الخليه الكبديه لماذا الهرمون الجليكاجون يؤثر بالدرجة الأولى على مستوى الخلية الكبدية؟ لأنها تحتوي على مستقبلات غشائية نوعية خاصة بهرمون الجليكاجون، لاحظوا بعدما يتثبت هذا الهرمون مشكل معقد يدعى مستقبل هرمون، يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الجليكوجين الذي كان على مستوى الخلايا الكبدية وبواسطة إنزيمات خاصة تدعى إنزيمات الإيماهة بمعنى إنزيمات التحليل أو التفكيك سوف يتحول. هذا السكر المعقد إلى سكريات بسيطة هي عبارة عن الجليكوز، وبالتالي سوف يعمل هذا الهرمون على ماذا؟ على نفادية الجليكوز ولكن في الإتجاه المعاكس لما عمله هرمون الأنسولين، يعني نحو الوسط الداخلي يعني نحو الدم، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى رفع من نسبة السكر في الدم. الان مع المخطط التالي مخطط تنظيم نسبه السكر في الدم بواسطه هرمون الجليكاجون انطلاقا ننطلقها مع طبعا الجيك هناك جهاز منظم جهاز تنظيم الخلطي جهاز منظم وجهاز منظم الجهاز المنظم يتكون من ماذا من الخلايا طبعا انخفاض نسبه السكر في الدم سوف تتحسس عليه تتحسس بها خلايا متخصصة موجودة في جزر لانجر هذا خلايا ألفا فتتحفز على ماذا على إفراز هرمون الجليكاجون في الدم تنتقل عن طريق الدم الذي يعتبر كجهاز اتصال إذا الدم ينقلها ينقل هذا الهرمون إلى أين إلى بالدرجة الأولى إلى الكبد عندها نفاذ طبعا إلى الكبد بحيث تحدث إماهة الجليكوجين إلى جليكوز وتحول طبعا هنا بالدرجة الأولى يعني إماهة الجليكوجين إذا كان هناك مخزون من السكر غير موجود على مستوى الكبد تلجأ الكبد إلى تحويل الأحماض الأمينية والدهنية فيها إلى جليكوز يعني هناك تحرير الجليكوز في في كل الحالات ومنه تحرير الجليكوز في الدم. أما إذا نفذ كل كل الطرق في الحصول على الجليكوز، هنا يستعمل النسيج الشحمي بحيث تحدث إماهة الدسم، تحرير احماض الدسمة الدهنية في الدم فقط، ولكن هنا لا يعاد تحويل الأحماض الدهنية أو ثلاثي ليسيد إلى جليكوز، بل هذه الأحماض الدهنية عندما تحرر في الدم تذهب إلى الكبد، أين يتم تحويل هذه الأحماض الدهنية إلى اذا لذلك لماذا وضحت لكم النسيج الدهني لان النسيج الدهني هو يوفر احماض الدسمه ثلاثيه الجليسيريد فقط الكبد بالدرجه الاولى هو الذي يحرر الجلوكوز فقط وليس النسيج الدهني النسيج الدهني قلت احماض الدسمه سوف تتحول الى جلوكوز على مستوى الكبد والكبد يحرر هذا الجلوكوز على مستوى الدم عندما تحرر يحرر الجلوكوز على مستوى الدم يؤدي الى ارتفاعه الى القيمه العادية في على مستوى الدم، هنا يصحح الخطأ، الآن نأتي إلى طبعا هذا مخطط شامل لعمل كل من هرمون الأنسولين وهرمون البيكاكون، أرجو الاستفادة منه، كل ما قلناه سابقا موجود على مستوى هذا المخطط، الآن مع النص العلمي عندما يطلب منك معلومات أو مخطط كما ضع-وضحت وضحت سابقا حول تنظيم التحلل بشكل نص علمي، تنظيم التحلل إذا كان أعطي لك تنظيم التحلل سوف تذكر هرمون الأنسولين و إذا حدد لك ما كيف تنظيم تحلوم في حالة قصور سكري أو في حالة إفراط سكري سوف تذكر إما هرمون عمل هرمون إنسولين أو عمل هرمون غليكاغون هذا النص العلمي الذي سوف أقدمه لكم هو خاص بعمل هرمون الجليكاجون بمعنى في حالة حدوث قصور سكري على مستوى الجسم ما معنى ذلك؟ بمعنى في حالة حدوث انخفاض نسبه السكر في الدم نتيجه مجهود عضلي او نتيجه صيام الان المقدمه كما قلت سابقا هذه المقدمه مشتركه بين هرموني الانسولين والجلوكاجون الان سوف اقدم لكم المقدمه الخاصه بهرمون الجلوكاجون كيف كيف تبدا تبدا باثناء القيام بمجهود عضلي كبير او نتيجه الصيام تنخفض قيمه التحلون لا نذكر هذه هذه خاصه بهرمون انسولين اذا اعيد اثناء القيام بمجهود عضلي كبير او نتيجه صيام تنخفض قيمه التحلون ولكن سرعان ما تعود الى قيمتها العاديه الإشكالية المطروحه دائما قلت في المقدمه يجب طرح اشكاليه او عده اشكاليه حسب ما هو مطلوب اذا سرعان ما تعود الى قيمة العاديه فما هي الاليات والاجهزه المتدخله والتي تتصدى لهذا الاضطراب إذن بداية فيما يخص العرض يجب أن نقول ماذا؟ يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم نتيجة الصيام أو بذل جهود عضلي قوي ومتواصل إلى تنبيه الخلايا ألفا في جزر لانجرهانس فتستجيب إفراز أجليكاغون بكمية مناسبة يعني كمية محددة ومناسبة لدرجة القصور السكرياني يعني المناسبة لكمية الانخفاض التي انخفض بها السكر أو الجلوكوز اذا ماذا نستطيع أن نقول الرساله الهرمونيه مشفره بتركيز الهرمون المفرز في الدم هذا هي العباره فيما يخص استجابه افراز الجلوكاجون بكميه مناسبه مناسبه عفوا اذا نقول رسالة الهرمونيه مشفره بتركيز الهرمون المفرز في الدم. بعد ذلك نقول ينتقل هذا الهرمون عن طريق الدم نقلا خلطيا حتى يصل الى المنفذات الخلايا المستهدفة، بطبيعة الحال الخلايا المستهدفة هي الخلايا الكبدية بالدرجة الأولى والدهنية، إذا الخلايا التي تحمل مستقبلات غشائية نوعية هي الخلايا الكبدية والدهنية ولكن الجلوكوز يخرج فقط من الخلايا الكبدية، إذا فتمر ويغير من نشاطها بحيث ينشط الجليكاجون ما معنى ينشط الجليكاجون؟ بمعنى عندما يتحد أو يرتبط بالمستقبلات الغشائية النوعية مشكلا هرمون مستقبل سوف يؤدي إلى تحفيز إنتاج إنزيم يعمل على إيماءة الجليكوجين إلى جليكوز في الخلايا الكبدية وبالتالي يحدث ماذا؟ يحدث طرح الجلوكوز في الدم يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم حتى تصبح بقيمتها العادية حوالي واحد غرام علت إذا التوضيح بشكل معادلة لدينا الجليكوجين أش عشرة أو خمسة إن زائد إن ناقص واحد آش إن أو لأنه هنا حدثت إماهة يجب أن يدخل الماء بواسطة الإنزيم نتحصل على إن أو عدد عدد وحدات معينه من الجلوكوز 16 12 او 6 اذا هذا فيما يخص هذا الجزء الاول من العرض بعد ذلك ماذا نقول ينشط الجلوكاجون إماه الدسم في الخلايا الدهنيه الى جليسيرول او احماض دسمه تطرح برا الدم فتنتقل الى الكبد لان هذه الاحماض الدهنيه تنتقل الى الكبد هو الذي يتكفل بتحويلها الى جلوكوز الذي يطرح في الدم لرفع قيمة التحلل حتى تصبح عادية. إذا تعمل هذه الآليات على التصدي للقصور السكري يعني انخفاض نسبة السكر في الدم. إذا حيث ترفع نسبة السكر حتى تصبح تصبح بشكل عادي أو قيمة التحلون عادية. إذا نقول أن الجهاز المنظم أثر على الجهاز. منظم يؤثر الجهاز المنظم على الجهاز المنظم بالتصدي للاضطراب وذلك بتحرير الخلايا الكبدية أو الخلايا المنفذة للجلوكوز في الدم، تدعى هذه العملية بالمراقبة الرجعية أيضا السالبة، لماذا؟ لأن انخفاض نسبة السكر. في الدم يقابل ارتفاع في افراز هرمون الجلوكاجون بالتالي ارتفاع في نفاذيه او ارتفاع في نسبه السكر في الدم تدعم مراقبه رجعيه سالبه بالنسبه لهرمون عمل الجلوكاجون وعمل الانسولين. ناتي الان الى الخاتمه، الخاتمه نقول لا نقول جلوكاجون لان قلت هذه خاتمه وضعتها مشتركه بين الانسولين والجليكاجون، نقول يؤمن الأنسولين هرم- عفوا هرمون الحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم والعودة إلى القيمة الطبيعية تتم بواسطة الأعضاء المنفذة التي تستجيب للرسائل الهرمونية دائما في الخاتمة سوف نجيب على الإشكالية المطروحة وذلك عن طريق تركيز هذين الهرمونين في الدم ومنه تشفر الرسالة الهرمونية كيف بتركيز الهرمون في الدم هكذا اكون قد انتهيت من وضع هذا النص العلمي وهو شامل بحيث يوضح بالتفصيل كيف يتعامل هرمون الجليكاجون في الفيديو السابق وضعت نص ايضا شامل لكيفيه عمل هرمون الانسولين وبالتالي في حاله افراط السكري ارجو ان تكون هناك الاستفاده ومن لديه اي استفسار او سؤال يضعه في التعليق وسوف اجيب عنه بالتوفيق للجميع